Κύριε Δεκρή, τα τελευταία χρόνια ακούμε για όλο και χαμηλότερο κόστο μεταμοσχεύση μαλλιών. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση με 570 ευρώ. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώ αναφέρεστε στο φτηνό στην κυριολεκσία marketing, το οποίο μα βαμβαρδίζει κυριολεκτικά κάθε μέρα από την τηλεόραση και από τα μίντια γενικότερα. Η πραγματικότητα είναι ότι ενώ έχει εκλογικευτεί το κόστο των μεταμοσχεύσεων μαλλιών τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι προσιτέ σε όλο και περισσότερου ανθρώπου τη μεσαία τάξη. Δεν μπορεί να έχουμε επεμβάσεις οι οποίες να είναι τόσο φτηνές όταν για μια επέμβαση σοβαρή επέμβαση FUE εμπλέκονται ομάδες γιατρών και τεχνικών βοηθών από 2-4 ατόμων για 7-8 ώρες με μια τεχνική που γίνεται με μικροχειρουργική ακρίβεια. Είναι λοιπόν τουλάχιστον αφελές να πιστεύει κάποιος ότι μια τέτοια επέμβαση με καλό αποτέλεσμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τόσο χαμηλό κόστος. Αν μιλάμε για επεμβάσεις τύπου που κάνουμε στην κλινική μας, δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα οικονομικά μέσα, τραυματίες, ανθρώπους με κάποιες σοβαρές ασθένειες ή πολύ χαμηλού οικονομικού στάτους, εκεί είναι κάτι διαφορετικό, εκεί πέρα μπορεί να μην υπάρχει χρεώση καθόλου. Αλλά φθηνή μεταμόσχευση, όπως το προσδιορίζετε με 570 ευρώ, είναι ένα φθηνό marketing trick.